Встрічаємо гуманітарний вантаж із Італії. Наші постійні волонтери Віталій Колісник і Олександр Темноход, з якими ми працюємо вже досить давно, з самого початку ведення воєнного стану. Ми щиро дякуємо, що вони не втомлюються їздити, не втомлюються привозити і шукати там за кордоном можливості, аби сформувати вантаж і передати його нам. А потім вже тут він розходиться і вільно переміщеним особам, і також на потреби та за запитами військових частин. Ми вам щиро дякуємо Віталію. Щиро дякуємо, що ви в нас є. Будемо працювати. Там, ми тримаємось в тилу і завдяки вам також. Я приєднуюсь до сказаних слів Валерії Олегівни. Щиро дякую, що є волонтери, які не втомлюються вже сьогодні 10-й місяць війни які постійно допомагають, в тому числі і ці постійні люди, Віталій Колісних та Темнохідник, які постійно їздять на території нашої Сміли створений ХАП Ченкаського району. Тому я дякую начальнику військової адміністрації. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Сьогодні багато гуманітарної допомоги до нас приходить. Перш за все це внутрішньопереміщені особи і, звичайно, Збройні сили України. Разом до перемоги, обов'язково переможе. Я дякую вам. Продукти в основному, продукти харчування, мука, тут, тут, макаронів багато, є консерви овочеві, для собак навіть є корм для собак, вони передають там притулки для собак. Є ось ось багаті, гелі для душа, тобто ну, там засоби гігієни, є одягала. А це ви звідси вже збираєте замовлення? Чи вже що, що даєте що дають? що дають люди? Те, що mm -hmm. дають. Нам там збирає одна дівчина Інна Дроценківська, вона волонтер теж, вона там все, все збирає, ми сюди привозимо. Ну і так люди, які там працюють, теж приносять хто що може там. А це звідки ви привозите? З Італії, Ніаполь.